البحرين تستقبل رسميا أول طائرة إسرائيلية تقل وفدا أمريكيا وإسرائيليا مشتركا لاستكمال توقيع اتفاقيات التطبيع المعلنة في الخامس عشر من سبتمبر الماضي في البيت الأبيض يقول كيان العدو الإسرائيلي وقبل مغادرة مطار بن جوريون في تل أبيب إن هذه الزيارة تاريخية وتهدف إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها تبادل السفارات وفتح الخطوط الجوية وعلاقات تجارية وثقافية وتعاون مشترك في مجال الاتصالات والتقنية الوفد الأمريكي الذي يضم وزير الخزانة ستيف مونوشين وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى كيان العدو الإسرائيلي ديفيد ذريدمان حين يمثل الجانب الإسرائيلي مستشار الأمن القومي للكيان مئير بن شابات يتطلع هؤلاء بحسب تصريحات أدلوا بها إلى آفاق كبيرة في بناء الحلاقات مع الدول الخليجية والعربية الزيارة الإسرائيلية للبحرين لا تختلف كثيرا عن الزيارة المشابهة للإمارات لتكون بوابة لاتفاقات ثنائية مقبلة ذلك ما اشار اليه وزير الخارجيه البحريني عبد اللطيف الزياني الذي كان على راس المستقبلين للوفد الاسرائيلي الامريكي. رسميا تم التوقيع على سبع معاهدات تشمل تبادل السفراء وتسهيل الرحلات الجويه ومنح اليه لاعطاء جوازات السفر علاوه على التعاون الامني وما يصفه العدو الاسرائيلي باتفاق التعاون الامني العسكري لمواجهه العدو المشترك. الصحف الإسرائيلية التي صدرت اعتبرت الزيارة تتويجا لعلاقات عمرها 20 عاما بين النظام في البحرين والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وأن ما يجري هو إخراج ذلك إلى النور وإزالة ما كان يعتبر علاقة سرية وعلى أن هذه الخطوة لم تحظى بتغطية واسعة باعتبارها استكمالا لما يسمى باتفاقية إبراهام التي وقعت في حديقة البيت الأبيض الشهر الماضي إلا أن الاستثمار السياسي وتحويلها إلى ذعاية لنتنياهو الذي افتتح الاجتماع الدوري لحكومته بالحديث عن الزيارة بوصفها اختراق كبير وضمن مساعي الكيان لإقامة علاقة مع عدد آخر من الدول العربية في حين أشار وزير الخزانة الأمريكي ستيف مونشين أنه يمثل ترامب الراعي الأول لعملية التطبيع السقوط الخليجي يتزامن مع تصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين وفرض مزيد من الإجراءات في القدس والمسجد الأقصى والسماح لاقتحام باحاته رغم الإغلاق بسبب كورونا ألاوتا على المصادقة على بناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية بالضفه ورام الله والقدس